ورحمه الله وبركاته لو جبت لك تليفون دلوقتي وقلت لك التليفون ده ما بيتكسرش اول حاجه هتفكر تعملها ايه مش انك تتاكد من صدق الكلام ده وتجرب كل حاجه في محاوله لكسره ترمي بقى على الارض تضربه بشاكوش تخبطه في الحيطه اي حاجه والمثل ده ملايم جدا لما نتكلم عن المخلوق ده حيوان اتقال انه غير قابل للتدمير فبدا العلماء والباحثين ياخدوه في تجارب مجنونه لمحاوله تدميره واكتشاف صدق الادعاءات عن قواه الخارقه حرق بقى وتجميد واشعاعات ويشوفوا النتيجه، هل هو فعلا اقوى المخلوقات على وجه الارض ولا مجرد ادعاءات؟ هو احد اغرب المخلوقات اللي ممكن تتعرف عليها في حياتك، مخلوق مجهري ما تقدرش تشوفه بعينك المجرده، لكن منتشر في كل حته ممكن تفكر فيها، من اعلى القمم الجبليه لاعماق البحار، من البراكين للصحاري الجافه للقطب الجنوبي، موجود على الطحالب والرواسب في البحيرات والانهار والادغال لدرجه انك ممكن تلاقيهم بالقرب منك في الحدائق وغيرها. دب الماء تم وصفه للمره الاولى عام 1773 عن طريق العالم الالماني يوهان اوجست افرايم. قال فيهم: غريبه هي تلك الحيوانات الصغيره. شكلها الغريب والاستثنائي اشبه بدب في صوره مصغره. قررت تسميتها بدب الماء. المخلوق ده شكله فعلا استثنائي. طوله لا يتعدى الواحد مليمتر وعنده راس مدببه. على جسم ممدود مليان زي البرميل عنده تمن أرجل في أطرافها من أربع لتمن مخالب والمخالب دي بتساعده في التشبث بالتحالب أو أي مواد هو عايزها وفمه الأنبوبي مهيأ بحاجة أشبه بسن بيسمح باختراق الخلايا النباتية وامتصاص العناصر الغذائية منها أو من الكائنات الحية الدقيقة وبالرغم من أن شكله يبان كأن جسمه إسفنجي إلا أن دب الماء مغطى في الحقيقة ببشرة صلبة جدا زي الهياكل الخارجية لفرس النبي وغيرها من الحشرات ويعتبر دب الماء من الحيوانات المائية لأنه بيحتاج طبقة رقيقة من الماء حوالين جسمه علشان تحافظ عليه من الجفاف والحد دلوقتي تم اكتشاف ما يقرب من 1300 نوع مختلف من دب الماء كلهم مصنفين في مجموعتين رئيسيتين والفرق بينهم ببساطة شديدة إن مجموعة منهم عندها فتحة واحدة لإخراج الفضلات ووضع البيض، ومجموعة تانية عندها فتحتين، واحدة لإخراج الفضلات والتانية لوضع البيض. ودب الماء بيتكاثر عن طريق التكاثر الجنسي واللا جنسي حسب النوع، وعادة ما بيضعوا من بيضة لـ بيضة في المرة الواحدة. وبعد تلات سنين من أول وصف علمي لدب الماء، أطلق عليه العالم الإيطالي لازارو سبارانزاني اسم بطيء الخطى، وكان سبب التسمية هو حركة المخلوق البطيئة. اسبرانزاني ده بقى اكتشف حاجة عجيبة جدا في دب الماء جاب رواسب من مزراب المياه عنده على السطح وحطها تحت المجهر وقتها ما اي دليل على وجود مخلوقات حية ولا غيره لكن لما اضاف حبة مية للرواسب دي في غضون ساعة تقريبا بدأت مئات من المخلوقات الاشبه بالدببه تظهر وهي بتتحرك ما بقاش فاهم ساعتها هي كانت تعبانة مثلا ولا ميتة والمية هي اللي صحتها ايه اللي حصل بالظبط ولما هي محتاجة مية عشان تعيش ازاي قدرت تعيش من غيرها لفترة الله اعلم هي قد ايه وهنا حس ان الحيوان المجهري ده عنده قوة غير طبيعية. معظم المخلوقات الحية ما تقدرش تعيش من غير مياه. الانسان مثلا لو قاعد من غير مية لمدة 100 ساعة يموت والرقم ده في الحالات الاستثنائية كمان المتعارف عليه انه 3 ايام بس كافيين انهم يموتوا انسان المية هي العمل الاساسي اللي بيسمح لعملية الايض او تحويل الطعام لطاقة انها تتم ضيف على كده ان الطبيعي مع جفاف اي خلية ان مكوناتها من اغشية وبروتينات وحمض نووي تكون معرضة للخطر فازاي بقى دب الماء ممكن يقعد من غير مية لفترات طويلة ويترى الفترات الطويلة دي ممكن توصل لقد ايه وطبقا لتصريح عالمة الحيوان الايطالية تينا فرانشيسكي دب الماء يقدر يعيش من غير مية لمدة 120 سنة فرانشيسكي جت عام 1948 واخدت عينه من دب ماء متحفظ عليه في متحف كان بقالها 120 سنه بدون ميه وبدون اي حركه وكانه ميت، وبعد ما اضافت الميه عليه بدات تظهر عليه علامات الحياه والحركه بعد كام ساعه بس، وبالرغم من ان التجربه تم التشكيك في صحتها الا ان في من الباحثين اللي بيشوفوها ممكنه وخصوصا ان في تجارب تانية بتدعم المساله دي. في عام 1995 عاد دب ماء للحياه مره ثانيه بعد التحفظ عليه بدون مياه لثمان سنوات كاملين، وطبقا لموقع ناشيونال جيوغرافيك دب الماء يقدر يقعد 30 سنه كامله من غير ميه ولا اي مواد غذائيه، وبالرغم من غرابه الموضوع الا ان القصه دي مش هي اهم مميزاته ولا اكثرها ابهارا كمان، دب الماء مش هو المخلوق الوحيد في العالم اللي بيتمتع بالخاصيه دي، في انواع من النباتات والبكتيريا وكائنات وحيده الخليه معروفه باسم العتائق كلها تقدر تعيش مع الجفاف، لكن العجيب فعلا مع دب الماء انه قدرته على التحمل بتتجاوز مجرد مقاومته للجفاف، ومن وقت اكتشافه والعلماء خدوا المخلوق الغريب ده في رحله عجيبه ومثيره من التجارب، علشان يكتشفوا مدى قوه تحمله والأي حد بتوصل قدراته الخارقه. من منتصف القرن ال 19 وبدات التجارب تاخد منعطف مجنون، مفيش حاجه ممكن تفكر فيها تخلص على حياه اي مخلوق، العلماء دول ما جربوهاش على دب الماء. واحده من اولى التجارب الغريبه اللي تم اجراها لاختبار قوه تحمله كانت تعريضه لدرجات حراره عاليه جدا ومنخفضه جدا علشان يشوفوا هيقدر يتحمل لحد فين وكانت النتيجه ان دب الماء قدر يتحمل درجات حراره عاليه جدا وصلت لمية 150 درجه مئويه علما ان نقطه غليان الميه هي مية درجه مئويه وبالرغم من ان في مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها بالقدره على الحياه والنمو في ظل درجات حراره عاليه بالصحاري الحارقه إلا إن النوعية دي من المخلوقات بتنتج مواد كيميائية معروفة باسم بروتينات الصدمة الحرارية، وهي اللي بتساعد في الحفاظ على شكل الخلايا وبتساعد على إصلاح البروتينات التالفة بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديد. المشكلة بأن دب الماء العلماء ما قدروش يوصلوا لأي دليل إنه بينتج النوعية دي من المواد الكيميائية. وعلى الجانب الآخر رجع دب الماء لحياته الطبيعية بعد ما تعرض لأجواء باردة وصلت درجة الحرارة فيها لـ 272 درجة مئوية تحت الصفر. وعلشان تجمع معايا قد ايه الرقم ده مخيف اقل درجة حرارة تم تسجيلها على سطح الارض كانت 97.8 درجة تحت الصفر والانسان اللي ياخد له كم نفس كده في الجو ده يحصل له نزيف في الرئتين قبل ما يموت في دقايق معدودة والتجربة دي زودت حيلة العلماء دب الماء في الوضعية دي هو متجمد خلاياه بتواجه خطر ان يتشكل جواها بلورات ثلجية ومعاها هيحصل تفكك للجزيئات المهمة وعلى رأسها الحمض النووي ازاي بقى بيقدر يخرج من التجربة دي وخلاياه سليمة ويرجع تاني لحياته بصورة طبيعية؟ وقتها العلماء فكروا إنه ممكن دب الماء يكون زي زي الأسماك اللي بتعيش في المياه الباردة واللي بتمتاز ببروتينات مضادة للتجمد بتضمن لها عدم تشكل بلورات جليدية داخل خلاياها. بس العجيب بقى إنهم برضو ما أي أثر للبروتينات دي عند دب الماء. قصة المخلوق الغريب ده عمالة تتعقد زيادة. طب يقف العلماء هنا؟ لا. جابوا دب الماء وعرضوه لإشعاعات أعلى ألف مرة من اللي ممكن يتحملها سائر الحيوانات ومع ذلك ما قدروش يكسروا قدرة المخلوق العجيب ده على التحمل بعدها قالوا خلاص نجرب معاه الضغط العالي اكتشفوا إنه يقدر يتحمل ما يصل إلى ست أضعاف الضغط الموجود في أعمق نقطة في خندق مريانا علما إن الضغط في النقطة دي بيوصل لدرجة إنه يفتت البروتينات والحمض النووي لأغلب الكائنات الحية خلاص يا جماعة خلصنا تجارب عجيبة؟ لا في عام 2007 هبت في دماغ العلماء فكرة مجنونة قرروا يطلعوا دب الماء للفضاء ويشوفوا هيتحمل ده كمان ولا لا وكانت النتيجة ان مجموعات دب الماء اللي تمت التجربة عليها اثبتوا قدرتهم على تحمل الحياة في الفراغ الشاسع بالمدار الارضي المنخفض لعشر ايام كاملين وكأن دب الماء بيقولهم هاتوا اخركم وطبعا السؤال اللي بيطرح نفسه هنا ترى ايه هو السر ورا قدرته الخارقة دي على التحمل؟ بالرغم من أن دب الماء تم اكتشافه في القرن التمنتاشر، إلا أن السر وراء قدرته الخارقة فضل لغز ما حدش عارف إجابته لحد أوائل القرن العشرين. لو بصيت على كل الحاجات العجيبة اللي دب الماء بيقدر يتحملها سواء جفاف أو حرارة أو برودة أو إشعاع أو ضغط عالي هتلاقيها كلها بتدور حوالين حاجة واحدة ألا وهو التأثير على الجزيئات المهمة في الخلايا وهنا بتيجي القدرة الخارقة لدب الماء في حماية خليته من أي خطر كان مع شعور دب الماء بالخطر بيدخل في حالة من السبات اسمها الكريبتو بيوصيس. الحالة دي بتخليه كأنه ميت مش عايش في الوضعية دي شكله بيتغير تلاقيه سحب رجليه وراسه جوا جسمه ويتحول لكرة جافة سماها العلماء تون وفي نفس الوقت بتنزل معدلات الأيض عنده اللي هي تحويل الغذاء لطاقة لصفر فاصلة واحد في المية وساعتها بيقدر يستغنى عن المية او اي مواد غذائية لسنين طويلة ومع دخوله في الحالة دي بيبدأ ينتج مضادات أكسدة لحماية نفسه بالإضافة لجزيئات خاصة بتشكل ما يشبه المصفوفة، المصفوفة دي بتحصر المكونات الهامة في الخلية من أغشية وبروتين وحمض نووي وتثبتهم في مكانهم وتحافظ عليهم من أي تأثيرات طبيعية، بالإضافة لبروتين فريد من نوعه معروف باسم قامع الضرر، وهو البروتين اللي بيلعب دور رئيسي في حماية الحمض النووي لدب الماء، وبالرغم من إن تحمل دب الماء ليه سقف برضه الا ان الباحثين بيشوفوا ان معظم الكوارث الطبيعيه اللي ممكن تضرب الارض وتمحي اجناس بالكامل سهل جدا ان دب الماء ينجو منها وما زالت الدراسات شغاله لحد النهارده على دب الماء لفهم طريقه عمل قدراته بشكل افضل ومن المسائل المثيره عن الدراسات دي ان العلماء بيحاولوا يستفيدوا من قدرته على تثبيت جزيئاته الحيويه الحساسه ومحاوله تطبيق نفس الامر على اللقاحات او حتى تطوير محاصيل